На виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні звітую перед депутатським корпусом, а значить і перед територіальною громадою про роботу виконавчих органів Ставищевської сележної ради, серед яких виконком, 9 відділів, СНАП, 2 сектори і служба у справах дітей та сім'ї. Коли розпочався 2022 рік, плани на майбутнє було багато, проте 24 лютого внесло свої корективи. Ні країна, ні наша громада не були готові до війни і училися жити в умовах правового режиму воєнного стану. Співпраця з Рутою охорони – такі важливі е, речі, які відбувалися в нашій громаді, зв'язані з початком війни, які додатково лягли на плечі нашого всього колективу. Без казівок ми зрозуміли, що треба діяти грамотно та оперативно. Було створено штаб сприяння обороні та правопорядку на території Ставишинської територіальної громади. Введено комендантську годину, облаштовано пункти обігріву, налагоджено роботу з місцевою ротою оборони. Ми забезпечили військовим проживання, харчування, генератори, пальне, перевезення військового, вуху, військово зобов'язаних пунктів призначення та безперебійний інтернет. Значну матеріальну підтримку надали місцеві підприємці та небайдужі мешканці громади. Варто зазначити, що ми забезпечили проживання, харчування та пальне для керсусових військових батальйону ЗСУ, що формувався в нас на території Іванів. Також з нами було утворено тереум. За ініціативою виконавчого комітету, заоручившись підтримкою старості 11 старостинських укривів, було створено заони ДФТ тереуми. Частково забезпечено їх форменим одягом та взуттям, також топором. У всіх населених пунктах збудовано і облаштовано зводні опорні пункти, скоординовано їх роботою організовано чергування людей та їх харчування. Хочу звернути увагу на те, що із запровадження воєнного стану жодне із підприємства установ, засновником яких є Ставичинська селищна рада, не припинили своєї роботи. Також ми всі пам'ятаємо перші дні війни, пам'ятаємо, що відбувалося з напливом тимчасово переміщених осіб. Дуже велику нагрузку отримала наша громада. Справжнім викликом це стало. Місцеві ЦНАП за підтримки старостів та працівників і інших відділів Ставищенської селищної ради протягом березня-квітня 2022 року ціною надзуси, коли система практично не працювала через перевантаження, зареєстрували 15 тисяч ВПО. Тобто наші працівники приймали днем, тому що система не працювала, а ночами вони всі заходили в базу і ці всі речі проводили. Фактично тоді два місяці це, це була дуже ну, просто сумасшедша нагружка, нагрузка на наших працівників. Мало того, є, люди, як розуміло, ніхто не хоче чути і розуміти, чому це відбувалося, чому це було важко. Всім хотілося отримати результат. Але я вдячний всім, хто був ці два місяці і робив ту справу, яку від нас вимагала держава. Нині в громаді з ВПО, робота з ВПО триває. Щоденно працюють два пункти видачі допомоги, де переселенці мають змогу отримати одяг класові гігієни та продуктові набори. Важливо, у 2022 році ми будували конкретні плани з розвитку громади, маючи надійне підґрунтя, збалансований бюджет. Війна внесла корективи у його видаткову частину. Крім того, вступила в дію постанова Кабміну номер 590 про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану. Селищна рада опинилась перед викликом, як наповнити місцевий бюджет, оскільки сільський регіон в основному статею доходів є земельній податок, а держава період війни відсрочила дані платежі. Також була проблема в наших аграріїв з реалізацією продуктів і можливостю заплатити вчасно всі податки. Також цією постановою були заборонені будь-які капітальні видатки, «Земельні та майнові аукціони, Ми всі пам'ятаємо, як красиво до війни були проведені перші два аукціони, де було е, право аренди, е, реалізоване і надходження до бюджету, десь в середньому вийшлося з гектара 20 тисяч гривень. Тобто, е, Це навіть близько не стоїть з тих останніх податків, які, е, якщо порівнювати з цих, сплачують інші. Але як тільки розпочалась війна, Постановою це було заборонено, і тільки ось, ось знову ми почали, розпочали ту саму роботу з проведенням ромаційного. Але я сподіваюся, це знову дасть можливість збільшити надходження в нашій бюджет. Так само хочу звернути увагу, дуже багато інсунуацій, звинувачення, пліток ходить на рахунок того, що ми не робимо. 590 постанова. Заборонила капітальні видатки. Ми не можемо не робити ні дори, ні якихось капітальних, ні ремонтів, нічого. Те, що було дозволено ямковий ремонт, ми його і робимо. Активно працювали наші два відділи земельний та юридичний відділ. Так, на початку 22-го року працівниками відділу земельних відносин тісні співпраці з юридичним відділом було проведено металізацію земель водних об'єктів. За ініціативи селищного голови та за його власні кошти замовлено картографічні матеріали з метою виявлення розорених і самозахоплених земельних ділянок, за використання яких не сплачувався земельний податок. Результат роботи 2 мільйони 400 тисяч гривень надійшло додатково до нашого місцевого бюджету. На постави розробленого працівниками юридичного відділу положення по приватизацію майна комунальної власності вдалося провести ряд опціонів та завершити малу приватизацію трьох об'єктів. Результат роботи майже 830 тисяч гривень надійшло до місцевого бюджету. Суттєвий внесок до місцевого бюджету зробили відділ державної реєстрації та ЦНАМ, що надає громадянам понад 200 послуг. У 22 році від цих відділів надійшло майже 300 тисяч гривень. Наш відділ збитового комунального господарства, відділ ЖКГ, КМ, НС та ЦС протягом 22-го року спрямовував свою діяльність на забезпечення нагальних потреб громади в період дії правового режиму воєнного стану. Вчасно реагував на всі виклики, налагоджену систему повіщення в селищі Сталища, влаштовували пункти оберігу та пункти незламності, проведені відповідність на найпростіше укриття у закладах освіти, громади та селищі Ставище. Звісно, ямковий ремонт доріг місцевого значення, налагожену співпрацю з і «Євстав», яка забезпечує безперебійний мобільний зв'язок навіть період тривалих відключень електроенергії. Наше комунальне підприємство, житово-комунальне, протягом 22-го року мало сумасшедше навантаження. Я думаю, що воно було в рази більше, ніж довоєнний період. Ставишинська селищна рада, як засновник, глибоко усвідомлювала цей факт і розуміла, що від якості послуг, які надає громадянам ЖКП, залежить комфорт її мешканцям. За програмою підтримки Ставишинського ЖКП селищної ради виділено близько 9 мільйонів гривень, які використано на 11 генераторів, одну дизельну електростанцію, два перетворювачі часто, трактор МТЗ, тракторні причепи, відвал, подрібнювач гілок, технологічне обладнання для двох артизіанських садів. Сміттєос. Для соцсміттєвих контейнерів, які вже розміщені в населі та громади. Наше житлове комунальне підприємство постійно проводить роботу, перетворюючи на групи, які ставилися на скважинам, що до 30% дає економію електрики. Я думаю, якщо порівняти з показниками минулих років, то ми все більше і більше включаємося в те, що починаємо економити Підприємством розроблені маршрути для вивезення ТПВ. Працівники ЖКП докладають максимум зусиль обладнання договірується з фізичними та юридичними особами на збір та вивезення твердих побутових відходів. Завдяки Ставищенському ЖКП протягом опалювального сезону забезпечена безперебійна робота по теплу, дільничне водопостачання та водовідведення. Відділ соціального захисту та соціального забезпечення населення та служба з справах дітей та сімей у період війни своєчасне надання послуг соціального характеру особливо важливо. Протягом 2022 року жодна із соціальних програм громади не була призупинена. За цей період надано соціальних послуг, послуг на загальну суму понад 1 мільйон 7 тисяч гривень. Службі у справах дітей та сім'ї поряд із виконанням обов'язкових функцій і захисту прав дітей та сімей надавалася психологічна та матеріальна допомога у вигляді геонічних засобів, водопродуктових наборів у сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, у сім'ях переселенців. Тобто ми всі знаємо, що в нас є пункт, де отримують переселенців допомогу, і постійно служба у справах, у справах дітей та сім'ї там присутня, і вони постійно всі потреби, які там можуть забезпечити, забезпечують. КНП – це це первинно медико допомоги. Здоров'я мешканців громади важлива складова нашого суспільного розвитку. ЦПМСД забезпечує медичне обслуговування місцевих жителів та ВПО на повинному рівні. У 22 році відкрито денний стаціар, стаціонар на 36 ліжок та дві сільські амбулаторії «Красиво-Кайванька». З метою економії коштів ряд флапів перенесено в сільські адмінбудівні «Винарівка», «Стриженка», «Богатирка» і ваня. Тобто, якщо ми візьмемо «Стриженку» на боротьбу, то… В одному приміщенні знаходиться діловод, староста, знаходиться амбулаторія, фаб, знаходиться, знаходиться кошта, Тобто людина приходить і в одному місці може отримати всі які там послуги, які відбуваються всі. Зрозуміло, і так само це нам дає можливість і надати більш якісні послуги, тобто ті самі стрижаці забезпечували тобто, тим домовим Ну і, і людина, яка прийшла, вона не йде в різні місця, а це все отримує в одному місці. Теж саме можу сказати про наш днівний стаціонар, який був з п'ятого поверху центральної нашої лікарні, переміщений в поліклініку на перший поверх. Це дало можливість. Полегшити і обслуговування, ну і людям похилого віку, які приходять отримувати цю послугу, не надо нікуди підніматися, нічого, вони зразу можуть її отримати. КНП Ставишинська лікарня. Протягом 2022 року суттєво покращилася ситуація з медичним обладнанням, що надійшло від Департаменту охорони здоров'я, благодійників Ставишинської селищної ради, ввідов Всесвітньої організації ОЗУ та КСКОР спецмед. Постачання, проведено ряд важливих ремонтних робіт, матеріали, для яких закуплено селищною радою. До кінця 2022 року КНП-Ставишська лікарня працювала в системі медейки, а починаючи з 01.012 року, перейшла на Хелс. Що дозволило покращити та спростити своєчасне надання медичних послуг пацієнтам? Дана програма дає можливість сформувати електронну медичну картку хворого, включаючи результати аналізу, яку бачать у системі і сімейні лікарі, і працівники будь-яких медичних закладів України, які використовують дану програму. Тобто картку нашого форуму його аналізи побачить лікар, що працює в даній системі в селі Іванівка і в місті Біла Церква і в Києві. І наприклад, місцева первинна і вторинна ланка охорони здоров'я побачать в системі всі медичні маніпуляції з нашими формами, що проводяться в інших медичних закладах України, охоплених системою «Хелс». Взаємодія КНПЦМ, ПМСД та КНП Ставишинське лікарня через систему «Хелсі» звільняє форму від зайвого подіння по лабораторіях і медичних кабінетах, а лікарям забезпечує доступ вичерпної інформації про пацієнта та дає можливість оформлення лікувального випадку в електронному вигляді для його попуту СССР. Ну, на один У нас є первинка, розказувала село Іванівка. Направила, на наприклад, вона 에, здати аналізи в лабораторію, яка підпорядкування вторинку, то 에, вже їй не треба посилати хворого з того, що який в неї був в Іваніці, Це треба їхати. Якщо я здав аналізи, то автоматично 에, вона вже в себе їх бачить у своїй програмі. Я думаю, це дуже суттєвий крок. Можу додати так само по «Хелсі», що вони на їхні спеціалісти супроводжують роботу цієї системи. Тобто, якщо дуже важливо, що лікар, який провів роботу маніпуляцій з хворим, міг правильно подати в НСЗУ про Ні-ні. Валерій, ну як правильно? Фуруфуру, лікувальний випадок. Про лікувальний випадок, тому що якщо неправильно внесено, НЦЗУ це не зарахує і за цю роботу не буде заплачено. Зараз, я думаю, це співпраця первинки торинки в одній програмі нам надасть можливість набагато якісніше, щоб оці всі лікувальні випадки були зареєстровані НЦЗУ, і воно за це надавало роботу. Тому що в нас зараз на цей рік дуже складна ситуація. Складна ситуація із забезпечення медичного персоналу лікарні заробітною платою, яку станом на зараз НЦЗУ зменшила на 40%. Щоб ви розуміли в цифрах, в тому році НЦЗУ 32 млн. виділило, в цьому році на, на оплату праці виділено 20 млн. тобто зменшено на 12 млн. І ми в такій ситуації, що по факту в січні лікарі отримали мінімал. Через те ми з вами сьогодні ви бачили є питання, де ми будемо приймати програму допомоги молодим лікарям і временно переміщеним, тимчасово переміщеним особам, які тут у нас знімають житло. І зрозуміло, що на 7 тисяч лікарів кваліфікований, не зможна ні отримати, ні сім'ю, у нього ще й немає житла. Тому я натякую в цьому питанні на вашу підтримку. Ставишинська садочна рада вирішила розв'язати проблему з зарплатою молодих спеціалістів через програму місцевих стимулів для медичних працівників КНП Ставишинська лікарня. Шляхом стимулюючи доплати до зарайпідної плати з нарахуванням в розмірі до 200% посадового окладу тим лікарям, стаж роботи, яких КНП Ставишинська лікарня становить менше 6 років та які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Відділ освіти, це найбільший відділ у нашій громаді у сфері освіти, працює 717 чоловік, з них педагогічних працівників 438 осіб та персоналу 279 осіб. Основна стаття витрат – заробітна плата та енергоносії. Заробітна плата персоналу оплачується з освітньої субвенції, яка у 2023 році була скорочена на 10%. 7 мільйонів 261 тисяч. Ми всі пам'ятаємо, ми голосували. Заробітна плата тек-персоналу та нервних сім'ї оплачується з бюджету громади. Це значна сума, яка не спрямовується на розвиток громади, тому потрібно шукати шляхи її оптимізації. Так, протягом 2022 року було реалізовано мережу закладів освіти. Цей процес триває і ситуація, яка зараз є в країні, його пришвидшує. Іншого шляху в нас не єсмає. Станом на зараз освітню субвенцію знову зменшено ще на 10%. Ісот. Тобто, якщо в тому минулому році зменшено на 10 було, то по факту в цьому році вже на 20% зменшена субвенція. Мало того, перекладено на бюджет громади оплату варіативної складової навчальних планів ЗСУ. Це півтора мільйона гривень. Ми беремо на себе все це громадою, будемо старатися, тому що це важливий напрямок, там підготовка дітей, на політку скарбки. Варіативна складова навчального плану – це ті години, які виділяються на факультативи, курси за, за вибором, для того, щоб діти могли змогу готуватися до навчання у старшій профільній школі, так звана допрофільна підготовка і потім профілізація у старшій профільній школі. Зрозуміло, що це дуже важлива складова навчального плану, але в цьому році відділ освіти максимально скоротив кількість годин на варіативну складову, розуміючи, що покладає... Цю, це навантаження на плечі Ставичинської громади. А ми розуміємо, що надходження до нашого бюджету не такі великі, аби могли задовольнити всі ті потреби, які ми мали станом на 2022 рік. Тобто у 2023 році ще ця складова скоротилася, але тим не менше ми вийшли приблизно на півтора мільйона для того, щоб забезпечити хоча б найважливіші напрямки профілізації старшої школи і от п'ятих чи сьомих класів, де відбувається до профільного Ток, в стопіоні, в Тоб... да, ми беремо це все на себе, тому що це є важливі речі як лікарня, як освіта. Через те будемо знаходити можливості, будемо самі ужиматися. Ми вже це почали робити і економити кошти, щоб була можливість для забезпечення цих дворна. Відділ культури, молоді та спорту. Всього заклади культури в громаді 51. У галузі культури громади працює 108 чоловік, в тому числі по 59, сільські заклади культури 49. У 2022 році робота закладу культури громади спрямована на організацію культурного дозвілля, населення, популяризацію літератури, різноманітних тематик, забезпечення інформаційних потреб, читачів та естетичне виховання дітей та молод. З огляду на воєнний стан протягом 12 місяців 22 року, жахна кількість масових заходів проходили онлайн та активно з нас сторінках соціальних мереж на сайті Ставищенської селищної територіальної громади. Я думаю, з місті доповідач волонтерському руху Наталя Ігорівна Добавич, скільки роботи було по цих закладах і як вона зараз відбувається і продовжується в волонтерському руху. Найбільше внесок у забезпечення обороноздатності нашої громади здійснили підприємства та місцеві мешканці, які, починаючи з 24 лютого, надали благодійну допомогу в розмірі 750 тисяч гривень. Завдяки їм було здійснено речове забезпечення та харчування роди охорони. З перших днів війни гостро постала потреба в забезпеченні мешканців засобами дитячої гігієни та дитячим харчування. Працівники каме селищної ради були направлені запити на отримання гуманітарної допомоги. Перша з якими надійшла від Нововолинської міської ради та складала зі засобів дитячої гігієни та дитячого харчування. У підсумку селищна рада отримала гуманітарну допомогу від громадської організації ГИПФЕ, українського посольства в Барселоні, Іспанії, Республіка Польща за сприяння священника Римма Католицької парафії Марика Руза Київської обласної військової адміністрації. Працівники селищної ради з отриманих продуктів формували продуктові набори, що були надані внушно переміщеним особам. Всього роздали 1898 штук сформованих продуктових наборів та 245 штук від гуманітарного штабу Київської обласної військової администрації. Ми не лише отримували гуманітарну допомогу, а й надавали її. За ініціативи селищного голови було завантажено і до до Інвенкова, кимівського три жінки з продуктами харчування, а з липня місяця запроваджено перерахунок середньоденного заробітку працівниками селищної ради на потреби ЗСУ. В результаті зібрано 257 457 гривень. Кошти вирослені на потреби жителів громади, які зараз говорять Україну від расистів. Так за ці кошти здійснено співфінансування, придбання автомобіля, безпілотника, принтера та генератора, куплено запчастини для ремонту автомобілів, що передано військовому та закуплено новорічні подарунки для дітей наших владисників. 19 вересня 2022 року за ініціативою селищної голови створено єдиний координаційний волонтерський центр Ситовищенської громади. Передаю слово моєму співдоповідачу – покиєнець Наталії. Вік. Я думаю, вона керівник. Цього центру набагато більше зможе сказати слів, чим я працюю. Якщо будуть питання, ще говорив Дені Петрович, єдиний координаційний волонтерський центр Старшинської громади був створений 19 вересня 22 року, і необхідність ця виникла тому, що до цього моменту спочатку. Навіть не війни, не повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року на теренах нашої громади вже працювало багато волонтерських груп. Ну, наприклад, ви всі цікавитеся, я думаю, є... Ту інформацію, яка з'являється в Фейсбуці, яку ми всі з вами знаємо, одна з найактивніших груп – це група Стрижавки, Сокого Явору і Торчиці, координатор Олександр Довиченко. До сфери діяльності цієї групи є і збір коштів, вони провели тільки за останні пів року вісім великих зборів на тепловізори, приціли, автомобілі. Група постійно плете сітки, виготовляє кухні свічки, збирає продукти і все це направляється на фронт. Активна волонтерська група села Розкішна, Розкішнянські Павучки, координатор Лариса Козунь. Більше 650 маскувальних сіток, теплі шкарпети, килинки, продукти харчування – все це ще з 2016 року виготовляють цій групі і допомагають армії. Волонтерська бесіка – координатор Олександр Стеценко. Група, що допомагає ЗСУ вже більше багато років поспіль, в її активі 300, більше 300 сплетених сіток тільки за останні місяці. Теплі килимки, шкарпетки, флісові бахіли, ніж нижня, білизна, копні свічки, заготовка продуктів. Ганна Миколаївна та Іван Данилович Сергієнка, група Червона Калина, з села Винарівка, волонтерське об'єднання оберіг села Гейська це всі ті групи, які працювали ще до створення нашого єдиного координаційного центру. І сьогодні Вінні Петрович говорить про роботу закладів культури. Мені хотілося, зцікавленій особі, окремо сказати, що за період 20, ну вже 24 лютого працівники культури були на простої лише один місяць. І всі, весь, весь той час, який ми працювали, практично 80% нашої роботи – це волонтерство. У 14 населених пунктах нашої громади Волонтерськими центрами стали саме заклади культури. З першого дня повномасштабного вторгнення на базі нашого будинку культури був створений швейний цех, там працювало 13 швей волонтерів, за три місяці які виготовили більше 900 штук амуніції, різної амуніції яку ми тоді відшивали, це були і аптечки, і е, плитоноски, і розгрузки, і все те, що від нас вимагала на той момент армія, просили наші земляки. Е, після цього в е, багатьох наших е, закладах стали плести сітки. На сьогодні ну, ми спробували підвести хоч якісь там підсумки, на сьогодні ми маємо більше 500 штук, Маскувальних сіток сплетені за цей період. Крім того, це і носки, це прискрім того, це і купні свічки, це величезна кількість продуктів, і саме основне це той людський потенціал, ті люди, які займаються організацією і збором всього потрібного для Збройних сил України саме в наших населених пунктах. Я хочу відмітити, мені здається, кожен із вас і депутатів, тих, хто сьогодні присутні на цій сесії. Ми бачимо, що активність нашої громади в волонтерстві ну, просто надихає. Немає жодного сьогодні села, населеного пункту, де б активно не булася волонтерська робота. На наші заклики щодо збору коштів, щодо збору продуктів відгукуються ну, практично всі, хто може долучитися. І це, е Просто, не просто приємно, це говорить про те, що кожен з нас розуміє ту високу відповідальність, яку ми, люди, які знаходимося в тилу, несемо по відношенню до цієї війни. Кожна, навіть невеличка допомога приближає сьогодні нашу перемогу. Чому було створено цей єдиний координаційний центр? Ну, хочу сказати, що, по-перше, це по -перше, неофіційна громадська організація. Ніхто з нас тут не одержує кошти за свою роботу, це зрозуміло. От, але потрібно було створити якесь таке місце, якийсь такий пункт керування, який би зробив е, всю цю роботу, яка йде по всім нашим населених пунктам, е, якось більш координованою, щоб всі ми разом змогли допомагати ще більше, ще якісніше. більше. Тому е, от від е, створення е, цього центру, е, після вже створення цього центру, Почали працювати волонтерські групи при Остромогильському, Ясенівському, Іванівському, Венерійському, Жарлицькому, Стрижерському навчальних закладах. Велика кількість всього, що ці волонтерські групи і окремі волонтери, потрапляють до єдиного волонтерського центру, знаходячи найкоротший шлях до наших військовослужбовців. Тільки спочатку своєї діяльності координаційний центр відправив на передову 58 посилок. Ну, я не могла розділити, як це розділити, як вам розказати, яка це робота. Тому поділила по кілограмах. До 30 кілограмів і 21 зверх 100 кілограм. Особисто допомогу одержали в нас 38 військовослужбовців. Коштами єдиного координаційного центру постійно допомагають жителі нашої громади. Цілий ряд трудових колективів громади передали ододенний заробіток. До нашого центру це заклади дошкільної освіти Золота рибка», Сонечко, Світлячок, Каска, Ромашка, Ставищенський районний суд, працівники закладів до культури та спорту, працівники пенсійного фонду, гроші від благодійних ярмарків, тобто, що проводились в Ставищенському НВК No1, журалистські Венерівські школи, теж були направлені на потребу ЗСУ через волонтерський центр. Протягом останніх півроку в громаді проведено велику роботу щодо забезпечення наших воїнів транспортними засобами. Відремонтовано та відправлено на фронт чотири автомобілі ОАС, кошти КНП Ставищінська лікарня та Центру первинної медичної допомоги ремонтували їх волонтери Франчук, Віталій Клеменко, Євгеній та Василь Стручкову Руслав і Ставищенське ремонтно-транспортне підприємство. Все це зроблено було людьми абсолютно безкоштовно. Головою Ставищенської районної організації ветеранів Іваном Доценком передано автомобільниво. Завдяки працівникам Ставищенського ЖКП цей автомобіль поставили на колеса і відправили військовим. Їх руками виготовлено та відправлено зігрувати наших воїнів. На, сьогодні, ну, на момент мого, коли я писала, цей звіт 22 буржуйки, а сьогодні, а сьогодні вже, мабуть, 26 буржую. Це те, що виготовляли хлопці з тих груп, які... Колись ми бачили, вирізали теплотрас. Ну, і з того всього ми практично це нічого не купували, це все із, із підручних матеріалів, так. За сприяння депута. Ради Анатолія Федоровича Дерманця на фронт відправлено два автомобілі Mitsubishi АЛ-200 та чотири потужні генератори. На кошти волонтерів придбано та передано військовим тепловим одягу 348 одиниць на суму 128 560 гривень. Заготовлено сало 196 кг на суму 24 тисячі. Закуплено парафіну для виготовлення копних свічок 200 кг на суму 11 тисяч здійснено ремонт автомобілів військовослужбовців на суму 15 тисяч гривень, закуплено паливо-мастильні матеріали на суму 5-200, засоби біги є, гігієни, хімічні грілки на суму 5 тисяч гривень, розхідні матеріали для запчастин на буржуйки на 5 тисяч гривень, карімати на суму 13-500. Лише за послуги доставки наших посилок, тому, щоб ви зрозуміли об'єми, які проходять через наш центр, подречено більше 13 тисяч гривень. Це лише ті кошти, які пройшли через волонтерський центр. Я хочу на цьому наголосити, що це тільки частина тої допомоги, яку робить наша громада, що проходить через наш центр. Дуже багато людей роблять це самі, не ставлячи нікого до віду. Дуже багато волонтерських груп роблять це самі. Тобто, я говорю вам зараз тільки про ті кошти і про ті засоби, які пройшли саме через волонтерський центр. На матеріали для Канину було потрачено 45 тисяч гривень. Окремо хочу відмітити роботу центру з внутрішніх переміщеними особами, це теж частина нашої роботи. Спочатку великомасштабного вторгнення, ви сьогодні чули від Леніда Петровича, у нас їх було зареєстровано більше 15 тисяч. Я думаю, що громада достойно з цим викликом справилася. На сьогодні, точніше на 15 лютого в Ставичинській громаді проживає близько 185 сімей, це 445 людей, внутрішньо переміщених осіб. З початку війни їм неодноразово надавали продуктові набори та одяг, засоби гігієни, риба, фрукти, питна вода. Придвано все це було за кошти Ставичинської селищної ради, громадських організацій, Київської обласної адміністрації та місцевих благодійних. Центр постійно моніторить потреби надавати потрібну людям інформаційну та матеріальну допомогу, в оренді житла, необхідних меблі, побутовий техніць тощо. З червня місяця, що середи в Старичинській публічній бібліотеці працює висококваліфікований дитячий психолог Людмила Миколаївна Некраш, вона це робить абсолютно безкоштовно на громадських засадах, в рамках проекту проекту започатковано разом з Європейським центром Демократична школа і проводиться заняття для дітей та дорослих їх мам і батьків в дути ще переміщених осіб. Хочу сказати, що запит на ці заняття дуже великі, і ми бачимо, які прогреси цих діток, які були, які приходили до нас у квітні травні, і як вони зараз спілкуються, і як вони себе почувають уже зараз. Ну, оце такий короткий звіт, тому що говорити на цю тему може дуже багато, тому що роботи зроблено неймовірно багато. Я дякую кожному, хто долучився, кожному абсолютно. Тому що ви не уявляєте, наскільки наші люди круті, буквально будь-який запит, що військовий, що громадян переміщених, внутрішнього переміщених, ще не було жодного запиту, який би ми не закрили. Який би складним, він не здавався б нам на початку. Тобто, от ми одержуємо зал, за тиждень закрити тепловізу. Нам здається, що сума 114 тисяч за тиждень – це непідйомна, а закриваємо її за п'ять днів, розумієте? Ну, низький уклін всім, хто жертвує свої кошти, свій час і свої сили. Особливо я хотіла подякувати тим меценатам і тим підприємцям, які нам допомагають постійно. Тобто не, не раз за півруку, а постійно. І відмітити тут хочу директора товариства Сузір'я-Попружна Зеляка Михайла Андрійовича. Тільки через наш центр на сьогодні пройшло майже 7 тисяч банок каші з м'ясом. Всі наші земляки, які служать сьогодні в ЗСУ, знають смак цієї каші. Тому що ми практично всі сім'ї, ми ці посилки. Це банки, які півлітрові банки дуже якісного продукту, який потребує його нагріти і все. Каші 5-6 видів, в яких 50% це м'ясо, 50% каші абсолютно безкоштовно здається підприємством, то це тільки через нас це. У мене є така інсайдерська інформація, що взагалі на армію гардином більше 20 тисяч банок такої продукції. Мені. Сьогодні підприємство закупило нову лінію. Павел Андрійович зрозумів, що банки доставляти дуже складно, вони б'ються, ну це певний ризик, ми стикалися вже з цією проблемою, закуплена нова лінія і тепер з вільторка її починають фасувати пищеву ну, такі натовські пакети вони називаються, каша буде поступати вже військово, натовські пакети. Ну, Низький укрім таким людям він абсолютно не публічна людина. На моїй просьби там якісь зробити про нього репортаж чи якесь фото. Він завжди і каже, що йому це все не потрібно. Йому головне, щоб хлопці були ситі. Ми йому вдячні. Щира подяка Борису Григоричу Качу. За неодноразово прошу допомогу та участь у волонтерських зборах коштів, надане дизельне для військових автомобілів, передання до запчастини, смику Василю Володимировичу, за підприємство якого здійснило дорогу вартість небезоплатний ремонт автомобіля УАЗ. Дуже коли міду Петровичу за особистий фінансовий у велику кількість волонтерських проєктів і особисту його підтримку. Пацелі Василю Прохоровичу та Олександру Васильовичу за неодноразову прошу допомогу Збройним силам України. Шенкренку Ігорю Федоровичу і Олександру Федоровичу за грошову допомогу сіточникам придбані військової амуніції та завчисень до військових автомобілів, спілки пасічників Ставищенського краю, керівник Шев'євський Петро Антонович за наданий в'їзд на виготовлення окопних свічок та мед для військовослужбовців. Щиро дякуємо підприємцям Свердлих Вікторій, братчику Валерію, Геннадію Малошу, Чкані Володимиру, Святині Оксані та Валентину, Бишняк Аню, Остепану Ігорю Плані. Рожанському Ігорі, Бахму Володимиру, Холодівському Віктору, Пабенку Василю, родині Манюкян, Морозу Ігору, Нарчикову Миколі, Денису Володимиру, Денисюку Володимиру, Книшовському Сергію, Білецькій Людмилі, Міщенку Василю, Нечаю Миколі за постійні допомоги Збройним силам України. Найбільше, чого я боюся зараз, це когось забути. Я е, вибачаюся. Можливо, хтось просто випав з цього списку, з тих людей, про яких я просто не знаю, які допомагають самі і не афішують цього. Тому дякую всім, всім-всім, хто долучається до нашої роботи. Я про одне прошу – не зупинятися. Не зупинятися, тому що ну, ми бачимо, що ще дуже багато потрібно нашій армії. Не тому, що е, там держава мало допомагає, а тому, що це і діло совісті кожного з нас з вами. Ота та маленькая допомога, найменше, что мы можем сделать для них, для нас, до нас вертается с тими живыми людьми, с которыми еще мы еще не можем, с которыми мы можем допомогать. Потому что, как показывает, жизнь должна встигнуть допомогать всем, кому мы можем. Спасибо. Спасибо. Мы... Да. Я прошу подозрения. Мы обанси района нашего. Але тисяч років, за 5 днів, у нас Прохання дати нам якийсь зразок кателізації. Ми ну, його купили. Я саме Ми хочемо якось це сконцентризувати, щоб ми Дивіться, Сьогодні у <толізь> нас є незакритий збір на Борису боротьби з соціальною відбирають на автомобіль. Сьогодні вранці ми передали йому 20 тисяч від нашого центру від, координаційного. Просимо, якщо у вас є така можливість і ви хочете це зробити, передайте, будь ласка, на цей автомобіль ці кошти. Я думаю, якраз це і закриття. Цей... Їм зараз ще не вистачає, для того, щоб розрахуватися в суботу за машину, не вистачає 40 тисяч. Я думаю, це буде величезно. Я дам Марій Натасову координати, можете зв'язатися. Збираємося. Дякую, Наталії Ігорівні. Багато у нас робиться напрямок волонтерського руху, і ми, думаю, не будемо збавляти і далі так же активно працювати, тому що в країні важка ситуація, війна, і поки не видно в кінця і крайнішого процесу. Е -е -е Готовий відповісти на всі запитання, якщо у кого є, по моєму звіту, та й взагалі, по тебе питання, будь ласка. Перед тим, як виносити на голосування. Немає. Тоді ставлю на голосування звід селищного голови. Хто за? Я сам не тримаюся. Проти? Проти? Утримаю? Дякую. Yeah. Mm -hmm.